بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی آر ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ ریسکیو کیو ون ٹوٹی میں جو کہ جابس آئی ہوئی ہیں اس پہ اپلائی کیسے کرنی ہے تو اپلائی کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے میرے چینلز کو اور سبسکرائب بھی کر دیجئے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ ہاؤ ٹو اپلائی On سب سے پہلے کوئی سا براؤزر اوپن کر لے اور یہاں پر سرچ بار میں سرچ کر 1122 کی نام سے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ان کی آفیشیل ویب سائٹس پہ کلک کریں گے आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स खुल रही है जैसा कि आपके सामने है ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स रेस्क्यू वन की जो कि ये आपके सामने है ये इनका पोर्टफोलियो है और जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए यहां पर आपने जॉब्स के ऑप्शन पर आना है और उसके बाद नीचे एक्टिव जॉब्स पे क्लिक करना है जो भी जॉब्स आई हुई हैं एक्टिव जॉब्स ही होती हैं यहां पर अप्लाई करने के लिए یہاں سے کلک کریں گے اور اس سے پہلے آپ پڑھ لیں کہ کون سی پریس میں ریلیز ہوئی ہے یہ جابز اور کون کون سی جابس ان کا کرائیٹیریا کون سا ہے یہ ہے دی نیوز کی پریس میں اپلوڈ ہوئی تھی یہ جابز جو کہ اکتوبر ٹوئنٹی ون میں ہوئی اور نیچے اسکرال کریں گے پنجاب ایمرجنسی سروسز جوائن ریسکیو ون ون ٹو ٹو ٹو سیو لائفس اوکے तो नीचे स्क्रॉल्स करेंगे जैसा कि आपके सामने है आ, नेम ऑफ दोस्ट जो कि आपके सामने है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशन कम्प्यूटर टेलीफोन वायरलिसस ऑपरेटर्स और इसकी बहुत सारी जॉब्स नीचे आई हुई है और इनका ये क्वालिफिकेशनस भी हैं और जो कि ये है आपके सामने के किन किन जिला की डिस्ट्रिक्स की ये जॉब्स आई हुई हैं जैसा कि ये आपके सामने है یہ کھانے والا ہے گجرات راجن پور جھانگ ڈی جی خان کی بہت بہت ساری جابس ہیں نیچے سکولز کریں گے کہ ہاؤ ٹو اپلائی یہ ان کا کرائیٹیریا ہے بیسکلی کوئی کنڈیشن وغیرہ یہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈورٹائز نمبر آتا ہے 3 جیسا کہ یہ نیشنل جابز ہے یہاں نیشنل جابز ہے یہاں پر سٹاف فار دی موٹر بائک ریسکیو ون ون ٹو ٹو سروس جس کی بھی جابس آئی ہوئی ہیں اور یہاں پر ڈسٹرکس وائز جاب جا سکے اٹاک بہاول نگر بکر چکوال چنیوٹ گجرات حافظ آباد جہلم خانی بال اور بھی بہت سارے ڈسٹرکس ہیں اور ان کے سامنے نمبر آف دی پور پوسٹ بھی دی ہوئی ہیں اور نیچے راؤن کریں گے नेक्स्ट जॉब्स भी देखेंगे कौन कौन सी अप्लाई आई हुई हैं यहां पर स्टाफ रिकॉर्ड्स फॉर आर सी, सी प्रोजेक्ट्स यहां पर भी आई हुई हैं जैसा कि ये एमरजेंसी ऑफिसर कंप्यूटर प्रोग्रामर फारेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर वग़ैरह और भी बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं जो कि ये वाली डेली एक्सप्रेस में अपलोड हुई है पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट जो कि ये आपके सामने है कम्प्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर्स उसके साथ है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशंस फायर डर्ट रेस्क्यूअर्स और रेस्क्यूज ड्राइवर सेंट्रल वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी इनकी भी पोस्ट आई हुई है चलो आप चलते हैं अप्लाई कैसे करते हैं अप्लाई के लिए यहाँ पर प्लीज करेंगे टू अप्लाई और क्लिक किया यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक, आ, एक आ, ہمیں یہاں پر ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا جو کہ کینڈیڈیٹ لاگ ان کے نام سے ہے یہاں کے سامنے ہے کریٹ لاگ ان یہاں پر اپنا cnic اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر اپنا cnic اور پاس ورڈس انٹر کریں گے تو آپ لاگ ان ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو یہاں پر رجسٹرڈ ہیئر پر کلک کر سکتے ہیں رجسٹرڈ ہیئر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم دینا ہے ای میل دینی ہے کانٹیکٹ نمبرس یا موبائل نمبرس دینا ہے سی این آئی سی نمبر دینا ہے, ہے مین کے آئیڈینٹی کارڈ نمبر اور یہاں پر ریٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد پاسورڈ لکھنا ہے جو کہ پاسورڈ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے جیسے کہ فسٹ کیپیٹل لیٹرس ہونا چاہیے اسمال لیٹرس بھی ہونا چاہیے کوئی اسپیشلس کریکٹرس نمبرس بھی ہونا چاہیے اور سبمٹ کر دیں گے रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है जैसा कि ये सबके सबसे पहले हमारे पास है प्रोफाइल्स और उसके बाद है ड्यू डेटा एंड दोस्ट अप्लाइस उसके बाद है अप्लाई और थर्ड नंबर पे है डाउनलोड फॉर्म या फी पेमेंट्स अगर फी होगी तो फी का फॉर्म हमें डाउनलोड करेगा करना पड़ेगा वो भी पे करना होगा अगर फी नहीं पे करनी होगी तो वो बस जैसा हमें स्लिप ही डाउनलोड करनी पड़ेगी यहां पर स्टेप वन नंबर इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशंस यहाँ पर इसके बाद प्रोफाइल में भी एक और नीचे फर्दर स्टेप्स है यहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जैसे कि आपके सामने इन्फॉमेशन यू प्रोवाइड और प्रोवाइडिंग विल रिमेन इन आवर डेटा जैसा कि आप इनफॉर्मेशन दे चुके हैं या दे रहे हैं इनके डाटा बेस में विच कैन बी यूज फॉर एक्टिव एंड फ्यूचर्स जॉब्स एप्लीकेशन ये आपका जो बायो डाटा है या पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये नेक्स्ट जॉब्स जब आएंगी वो उसके लिए भी फर्दर आपकी एप्लीकेशन सेव रहेगी टेस्ट और एडमिशन्स टेस्ट और एडमिशन्स के लिए या अप्लाई के लिए एंड काइंडली अपडेट अगर आप पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डेटा वगैरह तो आप इसे अपडेट कर लें अगर नहीं कर चुके तो अभी आ, हम करेंगे ये भी सेव होता जाएगा प्रोफाइल्स में कम्प्लीट योर एक्डमिक क्वालिफिकेशन एंड professional experience जो कि आपने correctly कुरेक्टली ही दर्ज करनी है चलो आते हैं अपने personal ان فور پہلے اپنی پکچرس اپلوڈ کرنی ہیں یہاں کوئی ریسنٹلی ہو چھ مہینے کی پرانی نہیں ہونی چاہیے ریسنٹلی ہی ہونی چاہیے یہاں پر جو کہ ہم لاگ ان آپ کر چکے ہیں یہاں پر اپنا نام پروفائلس میں بھی شو ہو چکا ہے جس کی آپ کے سامنے ہیں یہاں پر سی این آئی سی نمبرز یہاں پر فادر نیمز اور کنٹیکٹ نمبر ای میل وغیرہ تو ہو چکا ہے اس کے بعد اسٹینڈری نمبر موبائل نمبر دینا ہے اگر ایک نمبر آپ کا بند رہ جاتا ہے تو جب ریسکیو ون ون ٹو کی ہیلپ لائن سے آپ پہ کال کریں گے فار دیسٹ کے لیے تو شاید اسکینڈ نمبر چلتا ہو تو اس پہ بھی کال آ سکتی ہے یہاں پر اپنا ڈومسل پروفینس لکھنا ہے یہاں پر ایڈریس ریلیجنز کرنٹ اکوپیشنز جو کہ آپ کرنٹ کا آپ, آپ کا پیشہ ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو گورنمنٹ سرونٹ یا پرائیویٹ جابس پرائیویٹ جابس یا جاب لسٹ کام نہیں ہے تو جاب لسٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر اپنی فوٹو فوٹوگراف وغیرہ اپلوڈ کریں گے یہاں پر اپنا فادر ویب موبائل نمبرز ای میل ڈیٹ آف برتھ یہاں پر جینڈر میل فیمیل جو بھی ہوں یہاں پر ڈسیبلٹی اگر ڈسیبل ہیں تو یہ اسپی کر دیں اگر نو تو نوٹی کلک کر دیں یہاں پر اور فنز اگر آپ یتیم ہیں آپ کا والدین والد والا نہیں ہے تو یہاں پر یس نو پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اسکرالسٹنس کریں گے اور اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو یس نو بھی کر سکتے ہیں فارمیشن انٹر ایجوکیشنل ایجوکیشنل انفارمیشن میں کیا آتے ہیں پلیز انٹر اکیڈمک ایجوکیشنز ان دی فالوئنگ آرڈرز جو بھی آپ کے پاس اپنی ان کوالیفکیشنز یہاں پر آپ درج کریں گے باری باری سب سے پہلے آپ میٹرک سے سٹارٹ کریں گے جیسا کہ یہاں پر سلیکٹ ڈگری ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس پرائمری ہے تو پرائمری انٹر کریں میڈل مڈل اور اس کے بعد ادرس ڈپلوما ہے یہاں پر ہائیر سیکنڈری اور سیکنڈری سکول یہاں پر ہائر سیکنڈری اور اور بھی بہت ساری آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر سٹارٹنگ ڈیٹ اینڈنگ ڈیٹ اور اس کے بعد یہاں پر پرسنٹیج وغیرہ سلیکٹ ڈویژن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور یہاں پر بورڈ اور یونیورسٹی وغیرہ جو بھی کلک ایئر پر کر کے آپ نیکسٹ کریں گے اس طرح آپ اپنی باری باری کوالیفکیشنز ایڈ کریں گے نیکسٹ کرتے جائیں گے تو یہاں پر اس اس والے فارم میں آپ کی کوالیفکیشنز ایڈ ہوتی جائیں گی اور جب آپ کوالیفکیشنس ایڈ ہو جائیں تو فرینڈ پہ کلک کریں گے اوکے okay. سا کورسز یا انٹر نیشنل یا نیشنل ایکسپیرئنس ہے تو آپ یہاں پر بھی ایڈ کر سکتی ہیں جیسا کہ یہاں پر جس ادارے میں آپ پڑھ چکے ہیں یا کورس کر چکے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھنا یہاں پر ڈیزینیشن اس کا مطلب ہے کہ کون سا آپ نے سافٹ کورس کیا ہوا ہے جیسا کہ کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے یا کمپیوٹر ڈپلوما وغیرہ کوئی چیز بھی آفس مینجمنٹس वगैरह वगैरह यहां पर इसकी स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर एंडिंग डेट लिख के यहाँ पर टिक करेंगे टिक करने के बाद यहाँ पर सेव करेंगे और फर्दर आपके पास हैं तो यहाँ पर भी ये और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन की तरह यहाँ पर एड होती जाएंगे और फिल होने के बाद यहाँ पर अपनी व्यू यू डाटा अप्लाइड यहाँ पर जो आपने डेटा سیو بننے یہاں پر پروفائلز بنائی ہوئی ہے ہم نے بنائی ہے یہاں پر سیو ہو جائے گی وہ اپلائیڈ کر دیں گے یہاں پر ایجوکیشنل ریکارڈ اور پروفیشنل ریکارڈ بھی آپ کے سامنے آتا رہے گا یہاں پر پوسٹ پہ اپلائیڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد پوسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا ڈاؤن لوڈ فام یہاں پر اپنا ڈاؤن لوڈ فام بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ایک سلپس کے طور پہ ہی ہوتا ہے اگر فی چلان ہو تو آپ یہاں پہ فی چلان بھی ڈاؤن کر سکتے ہیں تو